Ой, полану, полану, дощей подіброві. По... дуж молода продай коня мені на С... Йорьо, сім от без мужа й живу, аже О, юдово жудох, хіба й не познала я службу виріжувала. Ра... sinke vichona ruka